Понад 30 автівок, близько 150 учасників стартували від авторинку, що на вулиці Троїцькій. Проїхали вулицею Космонавтів, Херсонським шосе, проспектами Центральним та Миру. Сана Олександрова сьогодні бере участь в автопробігу разом із родиною. Жінка неодноразово долучалась до мітингів підприємців у Києві та говорить, сподівається, сьогоднішній автопробіг активізує ще більше миколаївських підприємців відстоювати проекти закону, який спростий систему оподаткування. «Ми думаємо, активність своєї піднімемо». Ми думаємо, своєю активністю піднімемо такий дух і 17 лютого поїдемо до Києва, сподіваючись на останню акцію, в якій приймуть наш законопроєкт 5866 чи 58661, і ми з перемогою поїдемо додому. Будемо спокійно працювати, спокійно виховувати онуків. До автопробігу долучилась підприємиця Наталя Капацина. У бізнесі жінка 27 років. Говорить, якщо законопроєкти не приймуть, доведеться закрити свою справу. Додає, все, що отримала від держави – пенсія – 1954 гривні. Саме основне те, що немає накладних на весь товар. Є товар, який лежить 10 років, наприклад. Вже закрилася та фірма, де я візьму ті накладні. Або якщо навіть раніше ж не вимагали накладні, ми їх не брали нашу. Зараз наша фірма, якщо не закрита, мені заднім числом ніхто не дасть то бо накладну боці, ну це неправильно. Мета автопробігу – приєднати більше підприємців до боротьби за виживання ФОПів, говорить співорганізаторка Олена Кошелєва. «Ми агітуємо людей цією акцією, цим флешмобом приєднуватись до боротьби і поїхати в Київ. 17 лютого в Києві буде всеукраїнська акція з вимогою до влади, до наших можновладців і до наших депутатів прийняти заказ на проект, який ...розроблений Сергієм Доротичем разом з нами, з, з рухом Сейфок під номером 5866 або 5861, якийсь із них прийняти». Фіскалізація фізичних осіб-підприємців з використанням реєстраторів розрахункових... ...операцій, питання на часі та на зріло, говорить доктор філософії в економіці Андрій Зінченко. Втім, питання потрібно вирішувати в контакті із тими, хто здійснює підприємницьку діяльність. У нас є народні депутати, у нас є громадські приймальні. Якщо є дійсно актуальність питання, його можна е таким чином винести до сесійної зали в іншій якійсь редакції. Тому, е скажімо так, це сьогодні практика, яка, мабуть, повинна повторювати європейську практику, коли кожен покупець має право отримати чек. І завдяки цьому у цифровізованому суспільстві ми можемо дійсно е більш якісно виробити пенем... ...розуміти ті процеси, які відбуваються в економіці. Але робити все з урахуванням проблем, які принесла епідемія ковіду, потрібно в тісній співпраці... ...сторін для того, щоб це було дійсно зріле, виважене та ефективне рішення». Нагадаємо, з 1 січня 2022 року набули чинності закони, які, зокрема, передбачають обов'язкове запровадження... ...касових апаратів та наявність дозвільних документів на товар. Валентина Гурова, Новини на Суспільному, Миколаїв.